السلام عليكم عزيزي المشاهد أهلا بك بالحلقة الحادية عشرة من دقيقتين عافية هذا الفيديو بنان على طلب المشاهدين وحب نشكر لكم تفاعلكم البناء مع القناة وأدعو الجميع للمشاركة بهذا الفيديو شرح النصائح الغذائية الواجب اتباعها لعيش حياة طبيعية وبدون مرارة تابع معي الى لان هذه المعلومات مهمة لصحة كل شخص لا تنسى الضغط على زر الاشتراك ليصلك الجديد خلينا نبدأ بصلب الموضوع بعد ازالة المرارة راح تعيش حياة طبيعية لكن بنسبة 95% لسبب واحد وهو ان تناول كمية دهون كبيرة في وجبة واحدة تبقى غير مهضومة لان تركيز العصارة الصفراء هو 5% من الطبيعي والدهون الغير مهضومة تتغذى عليها بكتيريا الامعاء وتسبب الغازات والانتفاخ وايضا تساهم بالاسهال في البداية خطة هذا البرنامج هي ان تتعود على الوضع الجديد في خلال اسبوعين وفيها لازم تتناول عدة وجبات صغيرة ومتكررة وبعدها ارجع الوضع الطبيعي بتناول اثنين الى ثلاث وجبات كبيرة في اليوم في اول اسبوع بعد الجراحة تناول وجبات مطبوخة جيدا وتجنب الاطعمة عالية الدهون والاطعمة المقلية والصلصات الدهنية اختر الاطعمة الخالية من الدهون لا تحتوي على اكثر من ثلاث جرامات من الدهون في الوجبة مثل الخضار وعصير الفواكه الطازج والبقوليات واللحوم وال سريعة التسكر من الأسبوع الثاني عليك زيادة الألياف في نظامك الغذائي لأنه يساعد على إبطاء حركة المعدة والأمعاء والشعور بالامتلاء لأنها تحتاج وقت أطول في الهضم وهذا يخدم في امتزاج الطعام بالعصارة الصفراء بشكل أكبر ويعطي حجم يملأ أنبوب الأمعاء مما يسهل مرور الطعام ويمنع الإسهال والإمساك الألياف المنصوح بها هي الخضروات الورقية والفواكه بدون عصر لأنها تعطيك الفيتامينات والمعادن وتجنب الالياف النشويه مثل الرز والبطاطا والشوفان والشعير والقمح لانها سريعه التسكر ولا تحتوي على عناصر غذائيه بالنسبه للكميات الكميه المثلى للشخص البالغ هي ملء كفي اليدين من السلطه على الوجبه الواحده لكن النقطه هنا هي يجب الوصول لهذا الهدف بالتدريج قم بزياده كميه الالياف ببطء على مدى 2 الى 3 اسابيع حتى لا تجهد أمعائك وتتعود البكتيريا الحميده على الكميات الجديده بإمكانك إضافة المخللات لمساعدة بكتيريا الأمعاء على التكاثر أو استخدام كبسولات البروبايوتكس مرة إلى مرتين في اليوم ماذا عن البروتين؟ بشكل عام يجب أن تتضمن الوجبة الصحية كميات مناسبة من البروتين وهي بحجم نصف كف اليد مثل البيض واللحوم والدواجن أو الأسماك أو الأجبان البيضاء والبقوليات أما الدهون يجب إضافتها بالتدريج على فترة أسبوعين بعد العملية لتصل 50 إلى 80 جرام باليوم للشخص الطبيعي وتعادل الى ست ملاعق طعام من زيت الزيتون. واذا انت من متابعين حميه الكيتو فالكميه القصوى هي 250 جرام في اليوم للشخص الطبيعي وتعادل ١٦.٥ ملعقه طعام من زيت الزيتون ولا تقلق لان جهازك الهضمي سيتاقلم مع الوضع. مصادر الدهون الجيده مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند ومشتقات الحليب مثل الزبده والجبن الاصفر والسمن وشحوم المواشي والمكسرات وزيوتها. النصيحه الذهبيه هنا هي عدم تناول وجبات غنيه بالدهون والكربوهيدرات مثل الوجبات السريعة. وإذا لم تجد خيار اخر فتناولها مع صحن سلطة لتجنب الاسهال والانتفاخ والغازات. طبعا لا تنسى خل التفاح لانه علاج معظم مشاكل الهضم شرحته بالرابط هنا بالاعلى. واخيرا بالنسبة للكربوهيدرات مثل الرز والخبز والبطاطا والمكرونة والمخبوزات وغيرها من السكريات لا تحتاج عصارة المرارة للهضم. ولكن انتبه من كثرتها فهي سبب تكون الحصوات وازالة المرارة في المقام الاول. وشرحت موضوع تكون الحصوات بالتفصيل الرابط هنا بالاعلى تجنب بعض الاطعمه التي تفاقم الاسهال مثل ماده الكافيين في القهوه والمشروبات السريعه، منتجات الألبان قليله الدسم، الاطعمه السكرية. الان السؤال الذي يجب طرحه هل ستحتاج لأدويه طوال حياتك بعد ازاله المراره؟ الجواب عزيزي المشاهد كلا، لكن قد يقترح طبيبك الخاص ان تتناول فيتامينات متعدده للتعويض عن سوء امتصاص الفيتامينات القابله للذوبان في الدهون أو تناول كبسولات أملاح العصارة الصفراء purified bile salt للمساعدة في هضم الدهون وامتصاص الفيتامينات إذا لم يتأقلم جسمك على الوضع الجديد ونصيحه اخيره لا تاكل لحد الاشباع لانه ينهك الكبد هنا نهايه الفيديو عزيز المشاهد اذا حابب تتابع سلسله دقيقتين عافيه اشترك بالقناه وادعمني بلايك واكتب لي ما تحب ان اشرحه في الفيديوهات القادمه في التعليقات المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بفيديو اخر باذن الله تعالى واتمنى لكم دوام الصحة والعافية